Бог наш Добрий. Я хотів би перед початком нашого зібрання зачитати з Псалма номер 18 з 8-го вірша. Закон Господній досконалий, навертає душу. Откровення Господа безперечно умудряє простодушного. Повеління Господні і звеселяють серце. Заповідь Господа ясна, просітує очі. Страх Господній чистий, Перебуває навіки суди Господні істині всі правильні. Це я став від різних з планів про закон Божий. А й у мене є два питання: закон Божий, який дав він через Місеє, чи він має термін дії. От у нас є якісь продукти ми купуємо в магазині і написано Expire on дійсний до, а best buy. І коли продукт вже не дійсний, його. Небажно їсти, але якийсь час він ще має свої властивості. І я хотів би посчитати кілька місць, які покажуть, яка є мета закону. Це буде Римлян, 10 розділ, 4 вірш. Римлян 10,4. «Бо мета закону – Христос до праведності всякому віруючому». В мій Біблії зноска, що мета, це інше значення слова, це кінець, закінчення, результат, наслідок, висновок, завершення, ціль, мета, те, чого хтось прагне, хоче досягти, кінцевий намір, задуб. Тобто, це показує, для чого був закон? Для того, щоб нас привести до Христа. Він мав таку тимчасову дію. Також зачитаю Галатів з 3 розділу з 24 по 25 вірш. Галатів 3, 24. Так що закон став нашим вихователем до Христа, щоб нам виправитися вірою. Але з приходом віри ми вже не під вихователем. Це показує, що закон мав тимчасову дію. У мене така є одна історія про тимчасовість. Колись давно був в Києві в церкві, і ми поставили там проєктор і показували пісні. І, ну в Україні співали пісні з після і «Псалмоспіви» такі два збірники пісень популярні але ми ще мали такі, як церковні свої пісні. І я думаю, як назвати цю папку з тими піснями? Як назвати її? Я назвав «Тимчасові». Потім думаю, подумаю назву. І на проєкторі було видно піс-пісня «Тимчасові» там 5, 7, потім 100. І ця папка «Тимчасові» вона була більш ніж десь 5 років. Тобто воно було Тимчасове, але воно було таке добре, що <смі>, так і через пару років я потім одумаю, треба якось назвати цю пісню папку, бо вона ж не може бути тимчасове багато років. І вона мала таку тимчасову дію, назва ця була. Таким чином хочу показати, що от закон, він має тимчасову дію. Він закінчується, коли пішов Христос. Христос, він приніс нам благодать. І ми більше не під законом. Ті, що були обмежені, дані були для єврейського народу, це було як закон, а ми можемо брати як рекомендацію, але це вже для нас не закон. Для нас закон – це Христос. І я хотів би зачитати ще з Колосян, з другого розділу, з 16-го віршику. Колосян 2,16. Отже, нехай ніхто не осуджує за їжу, чи за пиття, чи стосовно свята, чи Новомісяча, чи субота. Тобто це показує, що, ми, що обмеження в їжі вже більше не є потрібні. І це був закон між... Богом, і Мойсеєм, і народом ізраїльським. Чи, чи ми підходимо під цей народ ізраїльський? Ми врахуємо себе, як ми, як сторонні. Е, ну, більшість нас не є прямими наслідками Авраама і, і його дітей. А ще був такий інший закон, е, таке повеління. Це було після потопу між Богом і Ноєм. Записано в буття в 9 розділі е, перший вірш буття 9.1 І благословив Бог Ноя і снів Його. І так, що читаю з третього вірша. Все, що рухається, що живе, буде вам в їжу. Як раніше зелень, трав'яну, так усе це даю вам. Тільки плоті з душею її, з кров'ю її не їжте. Тобто показує в Біблії, що Бог нам дав в їжу все, що живе. Ми маємо право вибирати, що їсти, звичайно, але Бог нам дав все живе в їжу. А раніше в буття написано, що Бог створив е, рослини, і ягоди різні, і це теж їжу дав людям. І хотів би почати ще з дії з 15 розділу, з 28-го, 25-й вірш, дії 15-28. «По угодно Духу Святому й нам не покладати на вас зайвого тягаря, крім цього необхідного, віддалятися від ідоложертного та від крові, від одалених та від блуду, і не робити іншим того, чого не хочете собі. Наглочую, не робити іншим того, чого не хочете собі. Якщо від цього себе збережете, добре зробите. Будьте здорові. Тобто, всі ці закони, які Бог дав для джерецького народу, його важко виконати. Тобто, якщо б можливо було виконати весь закон, то б не було потрібно історията жертва. Тоді б є шлях самому бути оправданим. А людина не змогла, вони Старалися, пробували, досягали, але не досягнули. Якби можна було би то, Ісус був не потрібен, але жертва Ісуса є необхідна для нашого спасіння. Він прийшов в цей світ і постраждав за нас. І ранами Його ми маємо стіглення. І Він є єдиним посередником між Богом і людьми, Ісус Христос. Він, він прийшов в цей світ, бо, бо так Бог нас полюбив, написав Івана 3,16, що дав свого Сина Однородженого. І ми будемо вдячні Йому за те, що він нам дав можливість називатися дітьми його. І, і хотів би, щоб ми стали і повелися перед месяцями зібрання.